عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب نے چوتھی رکعت میں ایک سجدہ کیا اور کسی نے لکمہ بھی نہیں دیا اب کیا حکم ہوگا سجدہ کرنا کیے نماز جندہ سجدہ کیے فرض تو دومیں سجدے فرض نے دومے سجدے دوما چوگر ایک سجدہ بھی رہ جاوے ایک سجدہ بھی تو نماز ختم ہوگی نماز نویں سروں بڑھائی جائے گی نویں سروں اگر سجدہ رہ گیا کسی نے رکمہ دیتا یا امام نا یاد گیا تو سجدہ کر لے گا تو سجدہ ہو جائے گا سجدہ ہو جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا داماد کے لیے اس کی ساس محرم ہے کہ نامحرم ہے محرم ہے کہ نامحرم, या। نامحرم या। اسلام دے اندر ہر وہ عورت محرم ہے ہر عورت نال کسے سورت کدی بھی نکاح جائز نہ ہوئے اسلام دے اندر ہر وہ عورت ہر عورت کی ہے محرم ہے جن کے نال کدی بھی جی بھی کسی سورت کے کدی بھی اسی سورت کے نکاح جائز لہذا سس جڑی ہے ان کے نال بھی کدی کسی صورت دے کے نکاح جائز ہے؟ نہیں ہے سمجھ گئے مسئلہ پہلا مسئلہ دچھا ہو. ہوں مہرم دیں دو قسم دی نے محرم دیا بھی ایک نے وہ بالکل حقیقی محرم نے بالکل ماں بھن پوفھی ماسی تھی نے حقیقی محرم نے بالکل یہاں کے قریب بہن بیٹھ کے گل بات کرنی یہاں پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی انتہائی قربت جائز ہے یہاں دل قربت جائز ہے کسی قسم کی کوئی مناہ شری طور پہ کچھ رشتے ایسے ہیں جڑے کہ محرم نے جڑے کہ محرم نے لیکن انہوں کے قربت جائز نہیں ہے انہوں کے قربت جائز, جائز, جائز, جائز نہیں, نہیں. اندر سش... سے ایک رشتہ اور دوسرا رشتہ سسرے دوسرا رشتہ سسرے اور اس طرح دے ہور رشتے بھی جڑے نے جڑے کہ محرم نے جڑے کہ محرم نے لیکن وہ حقیقی محرم نہیں ہے گے حقیقی محرم, محرم نہیں, نہیں, نہیں ہے گے انہوں کے قربت جائز نہیں ہے انہوں کے قربت یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جوان بہو ہے تو وہ اپنے سسر کی خدمت کرے اس طرح کہ وہ مٹھیاں پڑے وہ قریب پہ وہ بہن اٹھن کرے وہ جائز نہیں, نہیں, نہیں اس طرح کوئی جوان جڑا ہے وہ دما دے اپنی سس دے نال بہت قرب کرے اگر سس جوان ہے تو یا جوانی دی طرف راغب ہے یا مائل ہے تو بہت بڈی ضعیف سے کوئی بھی عورت ہوتی خدمت کرنے کسی نو ممانت نہیں ہے کسی کو بھی ممانت نہیں ہے بہت بڈی ذیف اگر ٹھیک لیکن اگر جوان ہوے یا جوانی دی طرف مائل ہوئے عورت یا اندر آدتیں جوانی والی ہوگی بڈی ہو اسی طرح سسر جا جان ہوئے یا جانی جی طرح مائل ہوئے یا انہیں آدت جوانی तो والی बचना ہوتے بالکل بچنا چاہیے ان کے قریبوں لنگھنا بھی نہیں چاہیے حالانکہ وہ محرم ہے کدی زندگی چہ نکاح سہورے ہو سکتا اور کدی زندگی جوائی کا نکاح سس نال ہو سکتا نہیں لیکن اس کے باوجود انہوں قربت جائز نہیں ہے انہوں کی قربت جائز نہیں انڈیا تو کسی ساتھی نے سوال بھیجا ہے کہ ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں ہندوؤں کے جنازے میں شامل ہونا ہمارے لیے کیسا ہے ہندوؤں کے جنازے میں شامل ہونا ہمارے لیے کیسا ہندوست گل تو یہ ہے سب تو پہلی گل ہے کہ ہندوؤں کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہندوؤں کا انہوں نے اپنی تجہیز و تقسیم کی کچھ رسومات نے وہ مسلمانوں کے طریقے کاروں انتہائی مختلف نے انتہائی اپنے محلےداری ہونے کی وجہ تلکداری واقف کاری یا کاروباری معاملات سانجے ہوجہ پائی بندی کی وجہ نال اگر انہیں اس طرح کی رسومات جہاں کہ جناد تلک رکھدہ نے یا شادی ویاہ تلک رکھدیاں نے یا کوئی انہیں کوئی زندگی کی ضروریات متعلق نے دے کے اس حد تک شامل ہوئے کہ اپنے دینی معاملات چے اور اپنے مذہب دے معاملات کو کوئی خرابی یا رکاوٹ نہ پیدا ہوتی ہو اپنے مذہبی معاملات خرابی یا رکاوٹ پیدا نہ ہوندی ہوں ہو سورت بھائی بندی کے طور پہ خرابتاری طور پہ آن گواں ہونے تور پہ یا کم کاروبار کٹھا ہونے کے طور پہ انہوں کی گمی خوشی سے شاد شامل ہونا جی ہے شمی گمی خوشی سے شامل ہونا جائ ہے اس تو علاوہ یہ ہے کہ اگر ایسے حالات جیسے کہ ہن پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان کے دن اندر کہ کرونا کے نال وبا دال بہت زیادہ موت ہو رہی ہیں اور موت کے ڈر کے ہندو خود اپنے بندے کو ہاتھ نہیں لا دے پے ان کی آخری رسومات کے اگر مسلمان بھی شامل نہیں ہو گئے تو اتنے پھیل جائے گا نہ صرف کہ مسلم ہندو واسطے بلکہ مسلمانوں واسطے بھی بہت, بہت بڑی مصیبت ناخل ہو جائے گی ظاہر لاشاں باہر پہ گل سڑ جان بدبو چڈنگی بیماریاں اور مصیبت ہو بلاوا وباوہ پیدا ہو جان مسلمان اس واسطے شامل نہ ہو جی سڈے تو جائز نہیں ہے اس طرح کرنا ساڑنا کسی انسان انسانوں یا انج کرنا یا اس طرح کے جی رسومات جائز نہیں ہے اسی نڑے نہیں جاندے جانے سے مسلمان آ ہندو اگر اس طرح کرن تو انسانیت مطلب بہت بہت بڑی مصیبت نادر ہو جائے گی لہذا انہوں کی ایسی رسومات جہاں کہ گمی خوشی دیا نے جن دے بچ شامل ہوا اپنے دین اور اپنے مذہب کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہوئے پائی بندی طور پہ جڑے کو معاملات نے دے انہیں شامل ہونا ان کی مدد امداد کرنا جائز اندر کوئی کسی قسم دی کی دے اندر نہیں تجکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے کیا ضروری ہے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس واسطے ایک کی گل ضروری ہے جنہوں نے نعمت نصیب ہونے نسبت قائم کرے اور ان کی بچ رہے اور ان کے حکم سے عمل کرے ان کے حکم پہ عام عوام واسطے یہی حکم ہے عوام واسطے ہے اللہ کریم خان کا شریف کے معاملات میں آسانی فرمایا اور اس کے دسترخان کو بہت وسیع فرمایا اور قیامت تک آباد رکھے آمین آمد کسی <تصفح> غیر مذہب مذہبی نہیں جائے لاہور تو ایک حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے کی بڑی آنت کا پہلے آپریشن ہوا تھا اور اب دوسرا آپریشن ہے دوؤں کی عرض ہے。اللہ تعالیٰ اس میں شفاء کا عملہ نصیب فرمائے ساڑھے بھی جڑے بیمار نے یا امت مسلمانے اندر جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نے شفا کا عملہ کان درد اکثر رہتا ہے اور پانی بھی نکلتا ہے علاج ارشاد فرما دے کان درد کا بڑا سوکھا علاج ہے اور بڑا آسان علاج ہے کہ نم کے پتے لے لو نیم ہوں نہ درخت نمبر پتے لے کے پانی کے اچھی طرح ابال لو پانی چھی طرح ڈکن بند کر کے بڑے نیشکے تو صبح شام ان کی پاپ لو صبح شام کن تھوڑا جہا اچھا کر کے اندر رکھو اور کن کے پاپ لو چند دن پاپ لین ان شاء تعالیٰ کن کی جملہ امراض جہے نے وہ دور ہو جائیں گے ایک کام دوسرا کام یہ ہے کہ نم کا مسواق استعمال کرو نم کا پنجے وقت وضو کے نام نم کا مسواق استعمال کرو اس علاوہ بھی وضو تو علاوہ بھی غسل وقت میں استعمال کرو اس تو علاوہ بھی ویسے بھی استعمال کرو دن کے پانچ سات دس دفعہ لازمی نم کا مسواق استعمال کرو جڑا بندہ نم کا مسوق استعمال کرتا ہے انہوں اجرو سواپ جا ملتا ہے سنت داؤں تو اپنی جگہ پہ لیکن نک کن گلا ساریہ مرزنوں ساری زندگی محفوظ رہے اللہ کریم صاحب زادہ بدر الدین احمد حافظہ اللہ کو عمر خزری طا فرمائے رمبیا اولیا کا وارث بنایا اللہ کریم آپ کو صحت شفا والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم رکھے جائز جائز جائز موجود صاحب نے پوچھا کہ جڑا ہجڑا ہے جا ہرا یعنی خسرہ ہے یعنی خسرا ہے انہوں غسل دینا دا جنازہ پڑھنا پڑھانا یا انہوں دفنانا جائز ہے کہ نہیں جائز نہیں جائز جس طرح عورت اور مرد مسلمان ہے اس طرح وہ بھی مسلمان ہے بھی ہے جس طرح عورت اور مرد ہے اسی طرح وہی مسلمان ہے ایک نمبر پہ دوسرا ان دو قسم ہوں نے انہوں ایک عورت ٹائپ خسرا ہوں ایک مرد ٹائپ خسرا ہوں اور جا مرد ٹائپ ہوں وہ ہی میل ٹھیک نے ہی میل جایا ہے عورت ٹائم وہ کہتے ہیں شی میل نہیں سمجھے جہاں مرد قسم کا خسرا ہے وہ مرد گسل دین عورت قسم ہے ہے عورت دے یا انہوں نے اپنے ساتھی وہ گسل دین انہیں جنازہ بھی بالکل یہی جنازہ ہے جڑا مسلمان مرد عورت کا ہے اور انہوں کا کفن دفن کا بھی سارا نظام اسی طرح اُنہیں کوئی فرق نہیں جی عورت اور مرد مسلمان ہے اسی طرح ہجرا خسرا بھی, بھی مسلمان ہے ان کا جنازہ کفنانا دفناانا سب اسی طریقے اللہ تعالیٰ مل کی توحفی کر رہا صوفی صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ناجائز حرام پیسے دل مسجد بنائی جائے حرام پیسے دل مسجد بنائی جائے تو جیسے نماز پڑھنگے انہوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی حرام پیسے دل مسجد بنانا جائز نہیں حرام پیسہ نکی کے کم لگا بھی دے کم لگانا بھی گناہ ہے, نیکی دے لگانا بھی جن گناہ ہے. لہذا جن نے حرام پیسے نے مسجد بنائی شعاب عذاب دا او ذمہ دار ہے شعاب عذاب دا نماز پڑھن والا دی نماز چ کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن افضل و اے یہ بہتر اے یہ کہ ایسیا مساجد دے وچ نماز پڑھی جائے جہاں دے بارے میں شخص شنا ہوئے جارے کوئی شک شبہ نہ ہو اگر یقینی طور پر پتا ہے کہ مسجد حرام دے پیسے میں بنی احتیاط بہتر ہے لیکن شری مسئلہ ایسا کونی کون نہیں کہ ان اندر نماز نہیں ہوتی اندر نماز نماز پڑھنے والوں نماز بالکل صحیح ہو جائے گی لیکن بناون والے کو اللہ تعالیٰ دی کی دینا ہے اللہ کی اپنی مرضی کیونکہ مسئلہ شریے گا کہ حرام پیسے نو دین کے کام تے خرچ کرنا بھی جائز الحمد للہ الب العالعلی ملاقبۃ النطقین وسلاد وسلام علسید المبیائی السرین والی واسابی واحبیت ہی وزواج ہی مضریت ہی اجمائعین اللہ باغ ساڈے سارا حاضرین قبول و منظور فرما کمیاں کتایا معاف فرما جو حق بات کی گئی اس کو عمل کرن دی سمجھن دی توفیق عطا فرما اگر بیان کرن دے اندر کوئی کسی قسم دی کمی کتا اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ پاک ساری دنیا آخرت اچھی فرما خانقاہ شریف دے معاملات آسانی پیدا فرما اے جو بیسمنٹ تک کم ہو رہا ہے آج برائی ہو رہی ہے اللہ پاک اپنے فضل و شان اس خیر و فریت دار وقت کے نال جاننے چاننے پایا تکمیل تک پہنچا اور خیر خیریت نال اس پایا تکمیل تک پہنچا پوری عمارت نو نیریت بنا اور اس نو آباد فرما اور اس نو آباد فرما جڑے مقاصد واسطے بنائی جا رہی انہوں نے پورا توفیق کرن دی توفیق کٹا فرما یا اللہ لباغ حاضرین ناظرین اور جتنے بھی غائبین بیان نے سارے انہیں سب درام فرما سارے دعوا چن سا رسیف فرما تمام امبیا اولییا نیک سال نے جو تیرے کو منگایا ان سوال کرنے جس تو منگی اس کو پناہ, پناہ منگنے نندا رکھ اسلام تے مودی مان دتا فرما خان کا سلامیہ جامعہ جامعہ وار السلام را راتنی ترقی نصیف فرما اس کا فیض قیامت جاری فرما دانیاں بچیاں عزیز و کارب تلق رام فرما اور ہدایت نصیف فرما سراط مستقیم عمل کرنے کی شاعر عزیز و کارب تلک واسطہ فرما مغفرت فرما بخشی فرما, فرما، رام اور صلى الذي <سؤال> نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا